El ple del Consell General d'Andorra ha rebutjat la proposició de llei de matrimoni entre parelles homosexuals amb el vot negatiu de la majoria de govern Demòcrates per Andorra. El col·lectiu GAMES considera que aquest rebuig és discriminatori i anticonstitucional. La proposició de reforma de la llei vigent, presentada pel grup parlamentari i socialdemòcrata, ve avalada per una recollida d'assignatures impulsades per diferents juristes d'Andorra i posava sobre la taula l'equiparació del matrimoni a la unió entre persones del mateix sexe. La llei en vigor actualment, des de 1995, recull a l'article 1 el matrimoni com la unitat entre un home i una dona. Pel que fa a l'adopció, actualment només pot ser demanada per parelles heterosexuals o persones soles de més de 25 anys. Per aquest motiu, el govern comparteix l'opinió expressada en l'exposició de motius de la promoció de llei que ens ocupa, en el sentit que cal crear un marc normatiu de realització personal per les parelles homosexuals a través l'establiment d'un vincle o unió que desplegui exactament exactament els mateus efectes jurídics que els del matrimoni civil. A fi de solo el principi d'igualtat consagrat a l'article 6 de la Constitució, tot plegat amb independència, tot plegat amb independència de la denominació que es confereixi a aquesta institució. El debat polític ha estat centrat en com anomenar la Unió, perquè si bé no hi ha oposició respecte al reconeixement de les unions civils, sí que es discrepa pel que fa al reconeixement del matrimoni igualitari, fet que fa que les parelles del mateix sexe mantinguin la seva discriminació en aspectes tan importants com l'adopció, nacionalitat o successions. Mariona González, del grup parlamentari i socialdemòcrata, va defensar la necessitat d'avançar en els drets, tal com han fet els països de l'entorn, i fer un reconeixement del matrimoni igualitari. Civil. Tot i que la regulació de les unions estables de parella va representar en el seu dia un gran pas, és una realitat que matrimoni i unió estable de parella constitueixen dues institucions diferents, amb diferents conseqüències jurídiques. I avui s'evidencia desigual i discriminatori el fet que solament una part de la població andorrana, la de condició heterosexual, pugui optar amb dues formes d'unió personal, mentre que altra part de la ciutadania té vetat l'accés al matrimoni. També m'agradaria destacar que ens hagués agradat que aquesta proposició de llei l'haguessin presentat conjuntament els tres burs parlamentaris representats en aquesta cambra, però el consens no ha estat possible per la manca de voluntat política del grup parlamentari demòcrata, que s'amaga darrere un argument lligat a la nomenclatura de la paraula matrimoni i un suposat conflicte institucional amb el nostre coprínsep episcopal. Aquesta manca de consens apunta cap a una gradualitat en la igualtat plena de drets per al col·lectiu, segons apuntava el grup demòcrata que dóna suport al govern. Farem ara a la qüestió del nom que de regir la formalització de la unió entre persones del mateix sexe. Es tracta del ja una mica famós debat sobre el nominalisme, en el qual ens hem referit a, en d'altres ocasions. La nostra opció es basa, i ja ho hem avançat doncs, amb algunes compareixències públiques amb els mitjans de comunicació, en la denominació d'unió civil. Una opció que entenem que permet amb eficàcia que l'estat civil de les persones de diferent sexe que han contret matrimoni i el de les persones de mateix sexe que formalitzin la seva unió pugui ser idèntic fins al punt que es pugui dir en fonament tant dels que han contret matrimoni com dels que han formalitzat la unió civil que estan casats. No. Gaims Andorra, el col·lectiu LGTB, considera que el govern deixa clar que no tots els ciutadans i ciutadanes són considerats iguals i volen traslladar la proposta al Tribunal Constitucional d'Andorra.